Від новоствореної пожежної станції до найвіддаленішого села громади Христівка – 20 кілометрів, розповідає водій пожежного автомобіля Юрій Мирончук. Додає, перед тим, як приступити до роботи, працівники станції проходили навчання у державній пожежній частині. Ми проходили курс тижневий біля, на території З'ясловської державної пожежної охорони. Чоловік розповідає, чому пішов працювати в місцеву пожежну команду. Вирішив, коли об'явили, що буде створюватись Грома, на території громади пожежна охорона я попитав, попитав директора комунального, він каже, що буде добре, І таким, чином, таким чином я тут попав. Раніше на місці пожежної станції був колгоспний автопарк, говорить директор комунального підприємства Сахнівське, якому підпорядкували новостворену пожежну команду Леонід Мартинюк. Зараз тут, ви, як бачите, зробили ми пожежну команду упорядкування, тут чотири пожежники, чотири людини. І плюс тут буде стояти техніка комунального підприємства. У приміщенні станції знаходиться пункт зв'язку та кімната відпочинку для пожежників-добровольців, каже Леонід Мартинюк. Додає, мають на балансі й один пожежний автомобіль з цистерною ємністю 2,5 тисячі літрів води. Пожежна машина у нас одна, пожежну машину нам подарували Ізястрівська місцева пожежна команда. Усі ремонтні роботи по благоустрою пожежної станції робилися власними силами, говорить Сахновецький сільський голова Олександр Шрайдер. Завдяки підтримки депутатів Сахновецької сільської ради було прийнято рішення все-таки створити Сахновецьку пожежну команду для того, щоб запобігати наслідкам стихії. Тому було прийнято рішення фінансувати даний заклад. Кошти виключно всі. Витрачалися з бюджету сільської ради. Звичайно, що це об'єкт соціальної сфери, тому що він виробництва ніякого не буде приносити. Це якби трошки тягар на бюджет сільської ради, але він потрібний, необхідний. І в подальшому, я надіюся, ми будемо заключати людей не тільки для рятування, можливо, десь для якоїсь розчистки території, можливо, для ремонту якогось водопроводу. Ну, тільки вільний від роботи час ми можемо десь їх залучити. Зі слів Олександра Шрейдера, в Сахновецькій громаді 23 населених пункти. До найвіддаленішого від села Влашанівки, де розмістили пожежну команду 20 кілометрів. Децентралізація наближає послуги до рівня громади, в тому числі і послуги з безпеки, каже радник Державної служби з надзвичайних ситуацій України Роман Примус, який приїхав на відкриття пожежної станції Сахновецької громади. То ця взаємодія перша допомога, яку можуть надати місцеві пожежні команди, надзвичайно важлива. А другий важливий аспект це залученість самої громади і людей у вигляді добровольців – це ціла культура допомоги своїм сусідам, людям, які з тобою живуть Порщі. За словами начальника сектору зв'язків зі ЗМІ Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Олександра Гулько, це 91 ша місцева пожежна команда в області. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.